Jí, támhle, prosím tě, krýj já půjdu tam na no, stanoviště, jo? Hm, zvačenka. Teď tohle sníhnoutou takyckou lobatou. Uuu! Ah! Sundej za sebe to vybavení a dostav se tam na ten, na ten checkpoint na výcvik. Yes